السلام عليكم تبارك عليكم أخذنا احبابنا المشاهدين تبارك الله عليكم الله يسركم جميعا الله يحفظكم معكم نور لوز دائما في فيديو جديد اليوم مع طاجين هادشي قديم تقاليد عزيزة عليا التقاليد هذا أقنو باش الحاكي كيقولو ديال كانوا كي على الكانون هذا اقنوش زين بزاف كيدير واحد الماكلة لديدة بزاف تقليدية طبيعية البنا تبارك الله ماشاء الله نبغي نشاركو معكم هذا هاد الماكلة ديال الأقنوش دي إذن كنبداو كتشوفو ديجا قطعة البصلة ترف هكا الطريقة ديال الطجين تاهو نقدرو نسميوه طجين طاجين طيب طيب. طيب أقنوش طجين القدر ها بسم الله على بركة الله بسم الله هادشي كلشي مغسول مصاوب نوجدو إن شاء الله شوفو إذن كنقد هادشي هكدا بسم الله هاد البصلة زينة تبارك الله هاد العام عجيبة تبارك الله بسم الله نشارك نشارك معكم هذا الطاجين هذا ان شاء الله لله هذا يطيب بحالو بحال بحال يعني شي بحال وهو ايضا يعني مر ميه طايق ولا بحال مر ميه نقدرو نقوش نقدروا نقطعوا عادي نقدروا نقطعوها عادي ماشي مش مشكل هو كيطيب الحوايج في الطاجين ما يديرش الماء هذا هذا هذا اقطنيش كيبغي الماء فوالا إذا غادي ندير واحد شويه ديال الربيعيات صبروا معايا باش نخلط اذا هنا غير واحد شويه باش نخلدها وندير فوق شويه فوالا الله ندير الدجاج هالطاجين هذا القدر بالدجاج بسم الله نشط فيها ديجا هنا فوالا بسم الله على بركه الله اذا هكا شتف خلاص ندير شويه ندير الزيت على بركه الله ندير الزيت بسم الله الزيت ماذا بكل واحد يدير الزيت العود زينه يبغى بغى يديرها بسم الله على بركه الله الله يسخفيه الله يسخف هذا الطاجين هذا او هذا القدر هذا من الان ديسطف بطاطس بسم الله بطاطس والله ان شاء الله تبارك الله إذا درناها من خاطر كيطلع مزيان ما درناش من خاطر راه اي حاجه درناها من خاطر تنبرد دايتاي دير عمر ليا دايتاي بالخاطر كيطلع بزيان. ودائما الواحد يسمى الله تعالى بسم الله ويدير الطاجين يدير كل حاجه الماكله تجي بنينه بسم الله على بركه الله يعني الا بغينا نقوله قدر تقليدي يعني البطاطا والزوديه والقرعه والشعره غادي تشوفوا القرعه انا قطعتها هي كبيره اذا وانا قطعتها هذيك غير راهه باقيه تما ها هي ليه هي قشرت هديك القشرة كامل يخليها هكاك بلا ميقشرها فوالا كل واحد كيفاش ثانى مرة ومرة نخليها على قشور ديالها هكذا نعمرها إذا نقدر إلى شتو راه غادي يعمل بطالمون ويجي معاه نشال هكذا نهز شوية البصلة خليتها تانتا يديرها الفوق الزوديه ماشي شمال جهده الشمال خجوا في الغرب خجوا بالشلحه زيت خجوا خجوا في الغرب داخل جهده الشمال كذلك الزروديه في الشرق الزروديه ها هو هانتوما ندير الشرع ها هو بصنايه وصلة بصلاع. ندير هذا شويه الفوق كما خليتو اذا نور مطيشه ها مطيشه مطيشه زوينه هذه ديالها ها انتما والليم ملي ميكون ديرو الليم الليم تا هو مزيان طروفه ديال الليم زينين بزاف تا الحار الى بغى شي واحد يدير الحار اذا ما خاف لا يديرو بوحدو عندي الحار ولكن الى خفتو يعني يجي حار بزاف ما ديروش ديرها على حسابك ها نتوما اذا هنايا ندير شويه ديال داكشي شو اللي خليت ديال القزبر والمعدنوس وصاوب مع الدك وانا غادي ندير هذه العطريه نديرها كاين اللي خلطها في كاس ولا شي حاجه بالماء انا غنديرها ديريكت ونكب الماء عطريه عاديه كما طبيعيه كمل وشينشبي، هسه شوية شوية من كل حاجة، ما تكترش العطرية لا يستحقون، الأحسن تكون طبيعية بلدية، تحناها على تكون يعني تديها الراحة تحنا أو اللي شيء واحد اللي تحناه مزيان كي تحنتي، إنكينش في حوايج ده بزوري حال خلقون كي زورات. يتم الله يستكون كل العطريه الخرافي تحميرته هي كاينه مزوره نحاولو إن كل واحد يتحمر راسه أو يمشي عن واحد يكون كونفيوس هذه العطريه تحميره شيء شديد من شويه شيء شوية من من حلوه ميكطش الان كنبول الماء يجي بالفاضيه على حساب داكشي هو كلشي الماء ماشي بزاف كاع بزاف ولكن هذا القدر هذا كيبغي الماء كيشرب الماء كاين كيبغي الماء ماشي بحال الطاجين وتجي فيه الاكله بنينه بزاف ها آه كيجي على حسب العراض ديالو كيجي شويه هكا ها كل هذه ديالو زويونه اه تقليديه راه كنديروه هكا اها ها هي معكم هاد الطاجين هذا ترطوا عليكم هاد القدر هذا زوين بزاف راه كيتبيع عند صحاب الفخار زوينين اللي بغى شي واحد يستعملو راه عجيبين هادو وخيري ما كيطرقو ما يتقميت ما يغرسو ما والو يعني بالنار ولا يتقميت ما يطرطقوش بالنار ماشي بحال داك الطجين الطجين الاوروبي نديرهم كيطرقو هادو ما كيطرطقوش بالنار مخدومين مزيانين ومصاوبين وديماه ديال ديال هاد الشيء هاديك واجد التقليده مزينه بارك الله عليكم الله يحفظكم غنديروا البوطاجاز تشعلو باش نبداو الطاجين اكي كيما قلت لكم ان شاء بسم الله على بركه الله ونخليوه يشقق بسم الله نزيدو زيت زيتون طونجي نديرو شويه الماء الا شرب الماء نشف شويه نزيدو له الماء ها تبارك الله عليكم نوار لو شات معكم القدر الطجين هذا ديال بكري ها طاجين او لا ما يسمى إيه كيما ما بغينا نسميه ما طاجين ما مرميطه ما إذا مخلط شبه طاجين شبه مرميطه اذن هو جميله اه ولكن هو ديال بكري اقنوش اقنوش اسمى زيختها هي أيه. هي اسمى اقنوش اخوتي خواتاتي هذا اقنوش يا احبابي المشاهدين ما تنساوناش بالله الله يجزيكم بخير لايك ديالكم يزيد فينا النص يعني دعموا القناه باش تزيد لقدام اي حاجه كانت نشاركوها معكم يعني جديده اه يعني وكذلك الدروس ان شاء الله كل ما ينفع الامه ان شاء الله دروس يعني مرحبا بكم غادي نعطي الدروس الفرنسيه لجميع المستويات ان شاء الله مرحبا بكم. بارك الله عليكم درت اقنصيطي بالصحه والراحه يا احبابنا يا خذنا المشاهدين الله يعاون الجميع اذا ما ان شاء الله عاونونا باللايك ديالكم بالمشاركه ديالكم بارطاجيو ان شاء الله أه، علموا الناس ان شاء الله باش يدخلوا القناه باش كلشي يستاف ان شاء الله ودعموا القناه باش تزيد القدام ان شاء الله حتى حنا ناجحين معكم ان شاء الله والله الوالدين بكم كنجحوا وكلشي كاينجح المشاهدين المشاهدات ان شاء الله تبطل عليكم يصلوك اذا نجي دائما الجديد حتى اذا كانت شيء شي حاجه اخرى جديده يعني نوفيكم بها نواتيكم بها مثلا يعني غادي نقدر يعني من بعد نعطي بزاف ديال الدروس ملي دي وصلوا الدروس للناس اللي يستخدم الدروس ومرحبا في حيدوس ومرحبا في الجميع في الطبيعه كل ما هو تقليدي يعني وكل ما هو يعني يفيد الامه ان شاء الله نجيو بها نزيدها في لي فيديو جداد ان شاء الله تبارك الله عليك الناس القدام القناه ديالو ديما ان شاء الله بالنجاح معكم تبارك الله عليكم